پریشانی کو ختم کرنے کا وظیفہ اگر آپ پر اچانک کوئی پریشانی یا مصیبت آ جائے تو آپ نے چار رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرنی ہے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اکتالیس مرتبہ سور اخلاص الف اللّہ احد اللہ سمت ولم یولت ولام کو الف العہد پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اکتیس مرتبہ سور اخلاص پڑھنی ہے پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتح کے بعد اکیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے پھر چوتھی رکعت میں سورہ فاتح کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے پھر اسی جگہ بیٹھ کر اکتالیس مرتبہ درود ابراہیم میں پڑھنا ہے اللّہ مسلِ علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علّہ علیہ ابراہیمہ انََََََََََ حمید المجيد اللہ مبارک علّہ محمد الاََ محمد ان آل کا مبارک تعلیٰ ابراہیمہ اعلی علیہ ابراہیمہ انََََََََََ حمید المجید پھر سجدے میں سر رکھ کر سو مرتبہ یا اللہ پڑھنا ہے پھر سجدے سر اٹھا کر اللہ سے اپنی پریشانی سے نجات کے لیے دعا مانگیں ان اللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی اللہ اس پریشانی کو دور فرما دے گا